Лідія Комарова – жителька села Омельник, що у Пологівському районі області. Каже, тут народилася та виросла. Не виїжджала із початку повномасштабної війни, хоча лінія фронту – у 15 кілометрах. Близько тижня тому росіяни поцілили двома ракетами в єдину школу населеного пункту, розповідає Лідія. Якраз сиділа на порогі, ціплят кормила. А я ж інвалід, я ж не бачила з скидунками. Зрекалася дуже. Це і кожна людина, яка живе, тим більше, рядом з таким тим. І воно ж не перший прильот, всі нід на тим, Ну, USB заліплені. Школі вже понад 30 років, розповідає Лідія Комарова. Тут навчались її сини. Нині ж замість навчального закладу – лише руїни. Всі балакають, що авіаційна якась ташона на розстоянні, щось той. Ну а тут же раніше було і тут розбили як і кочегарка школьна там. Та тут всіки прильотів мене басейн тече, бо тому що таке ж движення. Ну що бува, що раніше в погріб ховались, так сидиш, а під ногами земля трошки. Ворожа ракета влучила і на город Світлани Кустової. Жінка розповідає: сталося це пізно ввечері 25 квітня, коли вона спала. Вікна почало сипатися, почало той на двір вискочить не, не можемо все, двері поламало. Часть половина це навес, калідор, кухня там у нас була, вся криша Ось кришу перекривати, там дерево побилося, його повністю кришу перекривати треба. Ага. Тут сарається вже не там і конюшні, і всі дерев'яні загородки. Тоді отож син приїхав, позвонили і забрав нас. Жінка розповідає, худоба дивом вціліла. Нині її корови пасуться поблизу вирви від ворожого снаряду. 25 квітня росіяни поцілили і у двоповерховий будинок сусідів Світлани Кустової. Його власник нині перебуває в лікарні. Попри обстріли, місцеві жителі продовжують засаджувати городи. Лідія Комарова нині сіє семена огірків. Так в основному вже усе посадила. І цибуля, і чесник, і картошка сама садю, сидячи на ступу. А розсада доберете? Семенами сію. Семена? А, так. а своє не цибуля своя, сама ж його і, і, і сажу. У селі з березня минулого року немає газу, тож купляють балони та розтоплюють печі. Воду привозять з гуманітарною допомогою. Цього разу на прохання людей привезли продуктові набори, розповідає волонтер Артур Манукян. «Біля 180 ми роздали. Мало людей, все, всі похилого віку, тому не хочемо залишати. І кожного разу, коли ми бачимо це і хочемо більше і більше сюди їздити та допомагати». Карина Голунова, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.